السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز خان پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ناظرین میں آج آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ہی ہے لیکن جب بھی شاعرانہ انداز سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں دلے گوشہ میں چھپ کر بھی کم نہ ہوئے غم ان غموں کی تردید کے لیے ہم آج اپنے پیارے دوست احمد ندیم پتافی سے بات کرتے ہیں اور ان کی شاعری کا اہل احوال ان سے جانتے ہیں کیوں بر آئے گی مراد ان کی ندیم کیوں بر آئے گی مراد ان کی ندیم جو تاروں بھری شب میں سحر کو ڈھونڈتے ہیں یہاں جیتے جی میرا دم گھٹ رہا ہے ندیم یہاں جیتے جی میرا دم گھٹ رہا ہے ندیم چل شہر خموشاں میں کوئی گھر ڈھونڈتے ہیں وہ جہاں بھی جائے گا مجھے چھوڑ کے ضرور دیکھے گا منھ مور کے پر کیا کروں میں اب اس کا ندیم ٹوٹے دل کو کیسے آرام دوں وہ میرا جو نام بن سکا میں اسے کیوں بے وفائی کا نام رہے ہم حسرتوں کے ہم سفر منزل ہماری بے نشان ہے یہ بازار ہے صرف آہوں کا یہ صدا کیوں نہ دورے بام دوں وہ میرا جو نام بن سکا میں اسے کیوں بے وفائی کا نام دوں قسمت کے ہیں یہ فیصلے میں کسی پہ کیوں الزام دوں دیا جو کبھی ہم نے جلا لیا آندھیوں نے سرے شام بجھا دیا کیوں چھین لوں میں اس کی صبح کیوں میں اسے یہ شام دوں وہ میرا جو نام بن سکا میں اسے کیوں یہ بے وفائی کا کہ ہم سفر منزل ہماری بے نشان ہے یہ بازار ہے صرف آہوں کا یہ صدا کیوں نہ ہر دورے بام دوں جو میرا نہ بن سکا میں اسے کیوں بے وفائی کا نام دوں قسمت کے ہیں یہ فیصلے میں کسی پہ کیوں یہ الزام دوں وہ میرا جو نہ بن سکا دیا جو کبھی ہم نے جلا لیا دیا جو کبھی ہم نے جلا لیا آندھیوں نے سرے شام ہی بجھا دیا کیوں چھین لوں میں اس کی صبح کیوں اسے میں یہ شام دوں